Hey, tools tips iwo and adha bi අදත්මම අත්‍යවශ්‍යම කාරණා ටික chapters වලට බෙදලා මේ තැන් තැන් වලින් time stamp එතකොට ඔය කට්ටයට පුළුවන් මුළු වීඩියෝ එකම ඉවරකම් බලන්නේ නැතුව අත්‍යවශ්‍යම කාරණාව තෝරලා බේරලා බල මේ වෙනකන් ඔයාල මේ වීඩියෝ එක බලන් හිටියේ AL කලාකාරය YouTube channel එක subscribe කරලා නැමේ නම් දැම්මම ගිහිල්ලා අපේ channel එක subscribe කරලා ඉන්න subscribe කරාට පස්සේ ඔයාලට එහා පැත්තේ බෙල් icon එකක් ඇවි ඒ බෙල් icon එකත් all දාලා තියාගන්න එතකොට අපි video එකක් දැම්මම ඔයාට ඒ වෙලම වගේ notification එකෙන් notify කරනවා අපි video එකක් දැම්මා කියලා. එතකොට ඔයාලට අපේ videos miss කරගන්න නැතුව බලන්න පුළුවන්. අද වංගිරාපු මේ video එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න සවයාලුවෙක්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න මේ වීඩියෝ එක ගැන සහ අපේ channel එක ගැන ඔයාලට අදහස් යෝජනා චෝදනා මොනව හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාලා තියන්න ඔයාලගේ ඒ comment එක අපේ channel එකේ growth එකට ගොඩක් වැදගත් අත්‍යවම මොනවද මේ chart සරලවම ගත්තොත් චාකෝල් කියන්නේ අඟුරු වල අපිට අඳින්න ඩ්‍රෝවින් චාකෝල් නිපදවන්න ප්‍රධාන වශයෙන් අමුද්‍රව්‍ය සඳහා ශාක තුනක් පාවිච්චි කරනවා පළවෙනි එක විලෝ චාකෝල් හදන්න විලෝ පාවිච්චි කරනවා දෙවැනි එක ෆයිනස් චාකෝල් හදන්න ෆයිනස් ගස් පාවිච්චි කරනවා තව වයින් චාකෝල් හදන්න මිදිවැල් පාවිච්චි කරනවා එතරම ගත්තොත් මේ චාකෝල් මාධ්‍ය අයිති වෙන්නේ කාබනික වියලි මාධ්‍ය ගණයට. චාකෝල් මාධ්‍ය ගොඩක්ම සුදුසු වෙන්නේ රෆ් මතුපිටක් තියෙන කඩදාසි වලට. සුමුදු මතුපිටක් තියෙන කඩදාසි වලට එච්චරම ගැළපෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ආටිස්ට්ගේ වුමනාවට එයාට කැමති විදියකට කැමති මතුපිටක් තියෙන කඩදාසියා පාවිච්චි කරන්න ඉදහස තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට චාකෝල් විවිධාගාරයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපිට චාකෝල් විවිධ වර්ග වලට වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරෙලවම අපිට චාකෝල් වර්ග කරන්න පුළුවන් හදලා තියෙන ලී යානුව. ඒවා අපි වර්ග කරනවා ෆයිනස් චාකෝල්, විලෝ චාකෝල් සහ වයින් චාකෝල් විදියට. ඩ්‍රෝවින් චාකෝල් සිතරෙට අඳින්න පුළුවන් විදියට හදලා තියෙන ක්‍රමයේ අනු අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන්. නැචරල් චාකෝල්, කම්ප්‍රෙස් චාකෝල්, චාකෝල් පැන්සල්, චාකෝල් පවුඩර්, නැත්නම් එක liquid charcoal අලුත්ම එක charcoal crayon ඔන්න ඔය විදිහට අපිට charcoal ටික වර්ග කරගන්න පුළුවන් දැන් අපි කෙටියෙන් හොයලා බලමු මේ charcoal වර්ග මොනවද කියලා මම මේ හැම වර්ගයක් ගැනම එකින් එක වීඩියෝ සවිස්තරාත්මකව ඔය කට්ටියන්ට දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා එතකොට අපිට හොඳට මේ charcoal සම්බන්ධව මේ තියෙන විශාල වපසරිය කතා කරන්න පුළුවන් දැනට අපි මතු කිටිම් බලමු මේ චාකෝල් මාධ්‍ය කියන්නේ මොකද්ද කියන කතාව. නැචරල් චාකෝල් ගත්තම නැචරල් චාකෝල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට විලෝ චාකෝල්, එතකොට ෆයිනස් චාකෝල්, වයින් චාකෝල් කියලා තුනකට බෙදෙන්නේ. මේ නැචරල් චාකෝල් කියන්නේ තනි කරම අතු කොටස්. මේක තනි විලෝ නැත්නම් ෆයිනස් නැත්නම් වයින් ඒ කියන්නේ මිදි අතු අමුෙන් අරගෙන කුචල තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. එතනින් එහාට මෙතන process එකක් නැහැ. මේ අමු අඟුරු කෑලි තමයි අපි මේ ಚಿತ್ರ ඔයා ගොඩක් detailed drawing කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මන්නං හිතන්නේ නැහැ. මේ natural charcoal stick අපිට ගොඩක් details තියෙන drawing කරගන්න පුළුවන් කියලා. මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් අපිට rough sketch එකක් නැත්නම් rough විතරයි. හැබැයි ගොඩක් జ జ එකක් තියෙන ආටිස්ටික් ૕� එකක් තියෙන හොඳ జ තියෙන චිත්‍රයක් අපිට නිම කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ జ జ జ පාවිච්චි කරලා. e මෙන්න මේ జ జ මේ జ� జజ හදන්න පාවිච්චි జ జ జ జ జ జ జ జజ జ జ අන්තිමටයකට බන්ධකාරකයක් විදියට ගම්හරේ වැක්ස් හරි පාවිච්චි කරලා මේක බන්ධණයකට ලක් කරනවා. ඒ බන්ධණයකට ලක් කරලා අධික පීඩනයකින් අච්චු වලට කම්ප්‍රෙස් කරලා අන්තිමට මේ වේලිච්ච කොටස් තමයි අපිට මෙන්න මේ විදියට කම්ප්‍රෙස් චාකෝල් විදියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ කම්ප්‍රෙස් චාකෝල් බොහෝ වෙලාවට soft, medium, hard විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට මේ කම්ප්‍රෙස් චාකෝල් වලට Pigment enna, a. Cloud, ke, deep color pigment එකක් දාලා තියෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට blue color එකේ deep blue එකක් තියෙන color pigment එකක් දාලා තියෙන්න පුළුවන් වලට. ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙන්න මේ හැමෝම දන්න charcoal pencil ගැන. මේ charcoal pencil උත් compressed තමයි වෙනසකට දෙන්නේ compressed charcoal කූරකට leaf හදපු jacket එකක් දාලා හසුරවන්න ලේසියි අපිට ඒ වගේම තමයි කම්ප්‍රෙස් චාකෝල් අපිට උල් කරලා ඕන විදියට කූර හිහි නිසා අපිට පුළුවන් ඕන තැනකට ඇප්ලයි කරලා ගොඩක් හොඳ නිමාවක් තියෙන ගොඩක් හොඳ ඩීටේල්ස් තියෙන චිත්‍රයක් නිම කරගන්න. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ චාකෝල් පවුඩර් කියන්නේ මොනවද කියලා. චාකෝල් පවුඩර් කියන්නේ මේ natural charcoal තාම සිහින් කුඩක් විදියට වෙනකන් grind කරලා පස්සේ අපිට ටින් වල දාලා පැක් කරලා එන එක. අපිට වුණත් GestureDetector මේක hinerer grind කරගන්න පුළුවන් හදාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපිට අපි පාවිච්චි කරන charcoal pencil උල් කරද්දී සමහරව ඒක ඒ වැලිකොලේක අතුල්ලලා ගන්න ඒ කුඩු ටික වුණත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. charcoal powder එක විදියට. හැබැයි මෙතන මෙහෙම කතන්දරයක්ුත් තියනවා. ගොඩක් charcoal powder වර්ග මොඩිෆයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අමතරව ඒකට තව materials වර්ග add කරලා තියෙන්නේ. pigment වර්ග add කරලා තියෙන්න පුළුවන්. දවදව මුද්‍රාව වේ ඇඩ් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ග්‍රයින්ඩ් කරලා හදාගන්න චාකෝල් පවුඩර් එකයි, අඩෙන් ගන්න චාකෝල් පවුඩර් එකයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. දැන් අපි කතා කරමු පොඩි අලුත්ම මාත්‍රිකාවක් තියෙනවා liquid charcoal කියලා එකක් ගැන. මේක ගන්න බලාගන්න ඕන මේ දිනේ liquid charcoal එකක්. හරියට දිල්සයම් ටියුබ් තමයි. ඒ වගේම ඇල්මිනියම් ටියුබ් එකක් ඇතුළේ තමයි මේක liquid එකක් බන්දකයක් එක්ක දාලා තියෙන චාකෝල් එකක් මේක අපිට වතුරෙන් දිය කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක ඇත්තටම අලුත්ම මාත්‍රිකාවක් මේක සමහර විට මම මේක කතා පටන් ගත්තේ ඩ්‍රයි මීඩියම් මේ ලික්විඩ් චාකෝල් කියන කොටස අපිට ඩ්‍රයි එකක් විදිහට ගන්න බෑ මොකද ඒක වෙට් මීඩියම් එකක් අපි වතුරෙන් දිය කරනවා ඒ වෙට් මීඩියම් එකක් මේ චාකෝල් කියන පද්ධතිය තුලේ මෙන්න මේ ලික්විඩ් චාකෝල් කියන කොටස අපිට බෙඩ් මීඩියම් එකක් විදියට පැත්තකින් දියන සිටිනවා. අපි ඊළඟ චාකෝල් ටයිප් එක විදියට කතා කරමු. චාකෝල් ක්‍රෙයොන්ස් ගැන. චාකෝල් ක්‍රෙයොන්ස් හදලා තියෙන්නේ පිටිත් එක්ක චාකෝල් කබලම් කරලා ඔකට හැමෝම දැකලා තියෙන්නේ ක්‍රෙයොන්ස් මේ තියෙන ඒ වගේම තමයි මේක ගොඩක් වෙලාවට කොමික් එතකොට කැරිකේචර්ස් කරන කට්ටිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ චාකෝල් ක්‍රෙයොන්ස් කියන එක ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර පුළුල් පරාසයක මේ චාකෝල් කියන මාධ්‍ය ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙනවද කියලා. දැන් මම මෙතෙන්දී කතා කරපො නැති මම නොදන්න තවත් චාකෝල් වරයිටිස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ඔයාලා මොනව හරි දන්නවනම් පහල comment එකක් දාලා අපි එතෙන්දී ඒ ගැන ඔයා දන්නවද චාකෝල් makanne කොහොමද චාකෝල් කියන්නේ අඟුරු, අඟුරු කියන්නේ කාබන්. මේක පොඩ්ඩක් 먹න්න අමාරු. සාමාන්‍යයෙන් චාකෝල් මීඩියම් එක පිහදාලා දාන්න පුළුවන්. නැචරල් චාකෝල්, අනිත් චාකෝල් වර්ග පිහදාලා දාන්න බෑ, අමාරුයි. කම්ප්‍රෙස්ඩ් චාකෝල් පිහදාලා දාන්න බෑ. හැබැයි අපිට මේ චාකෝල් සාමාන්‍ය මකන මකන්න පුළුවන්. හැබැයි 100%ක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ නීටබල් ඉරේසර් එක. මේ නීටබල් ඉරේසර් අපිට චාපෝල් සාමාන්‍යයෙන් සාර්ථකව මා ක ගන්න පුළුවන්. ඔයා නීටබල් ගැන දන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේ තියෙන කාඩ් ඔයාට පුළුවන් මම නීටබල් ඉරේසර් ගැන කරපු රිවියුඩ් වීඩියෝ බලන්න. එතنين පුළුවන් ඔයාට නීටබල් ඉරේසර්ස් ගැන හැම දෙයක්ම වගේ දැනගන්න. ඒ දැනගෙනත් මදි නම් එතන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් අපි එතෙන්දී 얘 ගැන විස්තර කතා චාකෝල් වලින් ඩ්‍රොවිං එක කරාට පස්සේ එතනින් ඔක්කොම වැඩේ ඉවර වෙන්නේ නැහැ. අන්දාට පස්සේ මොකද අපි කරන්නේ? චාකෝල් වලින් ඩ්‍රොවිං එක කරාට පස්සේ අපි ඒ ඩ්‍රොවිං එක ෆික්ස් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් කම්ප්‍රෙස් චාකෝල් වලින් hari, චාකෝල් පැන්සල් වලින් hari, නැත්නම් ලික්විඩ් චාකෝල් වගේ ඒ වගේ ටයිප් එකකින් අපි චිත්‍රය ඇඳද්දි ඒක ෆ්‍රේම් එකක් දාලා එතනින් වැඩ ටික නවත්තන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා චිත්‍රය ඇඳෙ නැත්නම් ස්කෙච් එකක් මොකක් හරි කරන්නේ natural charcoal පාවිච්චි කරලා නම් ඒ චිත්‍රය නැත්නම් ස්කෙච් එක කාලයක් තියාගන්න ඕන නම් ඔයා fixative පාවිච්චි කරන්න ඕන fixative spray එකක් ඔයා පාවිච්චි වෙන්නේ ටික යනකොට ඔයා චිත්‍රයට ඇඳoku ඒ ඔක්කොම චාකෝල් පාටිකල්ස් ටික ඔයා ඇඳපු කඩදාසියෙන් ඉවත් වෙලා ඒ කියන්නේ හැලිලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට එතන චිත්‍රයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. පෞද්්‍යලිකව මගේ චිත්‍ර දෙක තුනකටම ඔය හානිය සිද්ධ වුණා. ඔයා චාකෝල් එකක් කොහොමද ෆික්සටිව් කරගන්නේ? නැත්නම් ඔයා ෆික්සටිව් ස්ප්‍රේ ගැන දන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේ ෆික්සටිව් ස්ප්‍රේ ගැන මම කරපු රිවියුඩ් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ කාඩ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට බලන්න පුළුවන්. බලලා ඔයා නොදන්න දෙයක් තා තියෙනවා නම් මොන හරි මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මං ඒ වෙනුවෙන් තව වීඩියෝස් කරලා දාන්න. කොහොමත් ඉස්සරහට මෙන්න මේ ෆික්ස් ටියුබ එක ගැන තව වීඩියෝ එකක් එන්න තියෙනවා. මේකේ හොඳ සහ නරක ගැන කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිට චාකෝල් මාධ්‍යෙන් චිත්‍රයක් අඳිනකොට අපිට পেපර් එකක් විදියට ටෝන් পেපර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ටෝන් ටෝන් পেපර්ස් පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ සුදු පාට white charcoal පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට white charcoal එකයි black charcoal එකයි tone paper එකයි එකතු කරලා අපිට හොඳ કોન્ટ්‍රාස්ට් එකක් තියෙන චිත්‍රයක් හදා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි හොඳ නිමාවක් තියෙන චිත්‍රයක් හදා ගන්නත් පුළුවන් මං හිතනවා white charcoal වෙනුවට soft pastels පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් සුදු පාට soft pastel එකක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒක තමයි අවශ්‍ය හෘදකය මොකද මං පවුඩ්කලිකෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා ඔයාලට soft pastels ගැන දැනගන්න ඕන නම් පහල comment section එකේ comment එකක් දාන්න මම ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඔයාලට කළු පාට තව ගොඩක් වර්ණ තියෙන colored charcoal බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට මම නැදකලා තියෙන monochrome ඒවා. ඒ ගැනත් මම එකක් කරන්නම්. එතකන් අපිත් එක්ක ඉන්න. අපේ channel තවත් ගොඩක් වීඩියෝ වර්ග තියෙනවා. ඒ තමයි දැනට මට මතක විදියට වීඩියෝ 50ක් කට අධික වීඩියෝ ප්‍රමාණයක් අපේ channel එකේ තියෙනවා ඔයාලා බලලා නැතුව ඇති මීට කලින් කරපු review එකක් තියෙනවා ඒකත් බලන්න තව චිත්‍ර අඳින videos තියෙනවා විවිධ මාධ්‍යයන්ගෙන් චිත්‍ර අඳින තියෙනවා ඒවත් බලන්න බලලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිට පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න. ඒක ඔයාට සපෝට් එකක් වේ ඔයාගේ ඉදිරි සිත්තර ගමනට. මොකද මම ඉන්නවා ඔයාලට උදව් කරන්න. එතකොට ඔයාට දැනුමින් සම්පත්ද කරන්න. මම සහ තව පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ තමයි අපි ඉස්සරහට තවත් සිත්තරුන්ව දායක කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වැඩසටහන වලට. එහෙනම් මෙච්චරලා ලෝක අමාරුවෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන් හිටපු ඔය කාටයන්ට බොහොම ස්තූතියි. මම ජනිත් පාවිච්චි කරනවා දෙවෙනි එක ෆයිනස් චාකෝල් හදන්න දැස්ස දෙවෙනි